Jep jepsus cheus täältä taas moi! Tää on mun eka kommentari videoni, tästä ei tule mikään hyvä, mutta juu kerro vaan itsestäni on 18 vuoteessa, asuu Vantal, teen pääsemisestä Call of Duty-videot ja zombie-pelataan joo en oo pelannut pahemmin tätä, mut eiköhän tästä ala kato mitä tästä tulee mun paras wave on to tässä mapissa, No mikään hyvä näissä kommentaarien teos vielä kumminkin eka kommentaari vasta tässä alusta on kauhea mut eiköhän se tästä lähe ku tekee vähän enemmän Niin ja, jos on Steamini, niin laittakaa nimi alas, jos katsotte. Peli peliseurani niin pelaa myös League of Legends eu niin Laittakaa nimi alas myös, jos siellä joku pelaa. Joo, ja, joo, mulla kurkku kipeää, niin aika ihmetä voi, että ääni on vähän kähden, kuuloni. Niin ja omalla oma Flappireet Bull, joo, se oli sen nimi Oli sitä ihan hauska tän. En Mä siis ihan pelaajien takia Testi mielestäni tein oli sen mukava tehdä ja testoilla Niin, ei siinä mennä kuin Viikko, jo, viik jo viikkojeni niin sen tekemisessä Niin Ei siitä sen enempää Aika tossa mä kakkos veivissä ja joo, pelejä mitä hän pelaa on Assassin's Creed Call of Duty MF2 ja MF3 ja Sitten Black Ops kakkosta ja mitäs näyttö ööö League of Legends Dota ja sit jotain autopeleja Need for Speed on silloin kun on tylsää Ja sitten Battlefield, jos löytyy peliseuraa sinne Kun ei yksin sitä jaksa Ja sitten GTA Ja jotain tappelupelejä En muista kaikki mutta kuitenkin Joo, eikä lopeta tää video tähän Kiitos kun katsoit. Heitä like jos tykkäsit ja muistakaa lataa semmonen peli ja sosiaalisissa medioissa ja jatkaa kanavaa nähdään ensi videossa ja siihen asti moikka!